בסרטון זה ברצוני להבהיר שני רעיונות שדנו בהן קודם לכן, והן לא בהירים דיין בשפתנו. אלה הן הרעיונות של מסה, מסה ומשקל. שני מונחים ואני אסביר לכם במה מדובר. מסה, אפשר להסתכל על מסה בכמה דרכים. דרך אחת להסתכל על מסה, וזו אינה הגדרה טכנית, אך לכם תחושה כזאת, זה כמה חומר יש. זה דומה לאמירה שאם נוסיף עוד מולקולות למסה נתונה, יש לנו מסה נתונה, מסה קוללת אם נוסיף אטומים יהיה עוד מסה. כמה חומר יש במשו פשוט. כדאי שנזהר אבל עם ההגדרה הזאת, משום שישנה מקרים בהם אלה דברים שלא נקשר מיידית עם חומר, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לפיזיקה מסובכת שעדיין יש במסה, ולכן זו דרך נוספת להגדיר מה זה. איך משהו מגיב לכוח נתון? איך משהו מגיב לכוח נתון? ואנחנו לומדים את זה בחוק השני, אם יש לנו כוח נתון ויש לנו יותר מסה, התאוצה תהיה עטית יותר, ואם יש פחות מסה, התאוצה תהיה יותר. כלומר, איך משהו מגיב לכוח נתון? איך משהו מגיב לכוח? משהו עם מסה קטנה יותר, יעיץ יותר, עבור כוח נתון, ומשהו עם מסה גדולה יותר, יאיץ פחות? משקל, משקל זה כוח המשיכה, כוח המשיכה על מסה או על עצם. נשאום משקל, הכוח, כוח המשיכה שמופעל על, על עצם, על אובייקט כלשהו. נחשוב על ההבדל בדוגמה הזאת. נניח שמישהו יושב על כדור הארץ. נניח, אם על כדור הארץ למשל, המסה שלי هي. 70 קילוגרם. עבדתי יפה על הדיאטה. עכשיו המסה שלי, 70 קילוגרם. 70 קילוגרם של חומר בתוך המרצה. עכשיו, המשקל שלי אינו 70 קילוגרם. לרוב אומרים אני שוקל 70 קילוגרם, וזה בסדר בשיחת חולין, אבל זו אינה הגדרה מדויקת, טכנית. כי משקל זה הכוח שכדור הארץ מושך למטה. כוח המשיכה על המסה שלי. המשקל שלי... המשקל יהיה שווה למשקל, שווה לכוח המשיכה, כוח המשיכה, נרשום, של שדה בחידור הארץ במרכז, אני מקווה שראיתם את הסרטון, וכדאי לכם, הסרטון אה, על כוח המשיכה בין שני הצמים, המכונה G ג'י גדולה, קבוע, גרוויטציוני, האוניברסלי, כפול המסה של האובייקט הראשון, השנייה אני אצייר פה, אני את זה, כפול המסה של האובייקט הראשון, כפול המסה השנייה, חלקי המרחק שמפריד את שני העצמים בריבוע. ואם אני על כדור הארץ, אם ניקח את כל החומר כאן ביחד, ואם נגיד שזו המסה של כדור הארץ, המסה של כדור הארץ. אם נאמר שזה המרחק מהמרכז, ממרכז כדור הארץ לבני, כי כאן אני יושב עכשיו, מהמרכז לפני כדור הארץ, נרשום את זה, אנחנו נפשט את כל הדבר הזה, למה שנקרא לרוב G קטנה, ו-G קטנה שווה, ואני מאגל לכם, שווה ל-9.8 מטרים לשנייה בריבוע. כוח המשיכה למשהו שנמצא בקרבת פני כדור הארץ, זה יהיה הכמות כאן. כן? כפול המסה. המשקל שלי לפני כדור הארץ זה 9.8 מטר לשנייה בריבוע. 9.8 מטר לשנייה בריבוע. כפול המסה שלי, שהיא, כמו שאמרנו, 70. קילוגרם, 70 קילוגרם. לכן, זה هي, אני אשלוף את המחשבון, אני חשב כאן. אז, מה יש לנו? יש לנו 9.8 כפול 70 קילוגרם, קיבלנו 686, 686, והיחידות שלנו הן קילוגרם מ-מטרים לשנייה בריבוע, שזה אותו דבר כמו היחידה שנקראת ניוטון. זה ניוטון, מסומן ב-n, n גדולה. אז זה המשקל שלי. לא לנו לא תשמעו אנשים אומרים זה, משקלי על פני כדור הארץ הוא 686 ניוטון. אולי נשמע קצת אה, מוזר. אבל שימו לב שאמרתי כרגע שמשקלי על פני כדור הארץ, משקלי על פני כדור הארץ, כי כפי שאתם מדמיינים, משקל זה כוח הנובע, מכוח המשיכה על חפץ או על מסה, כמו שאמרנו. אם אני אלך לאנשהו, לדוגמה, לירח, המשקל שלי ישתנה, אבל המסה לא. זה המשקל כדור הארץ. אם אני שלי לירח, נבדוק כמה אני שוקל לירח, צריך לוודא זה בסרטון, ותוכלו לוודא... בעצמכם, אך נאמר לי שכוח המשיכה על הירח, או המשיכה הגרוויטציונית על פני הירח, היא כשישית מזו שעל פני כדור הארץ. לכן המשקל שלי על הירח יהיה בערך שישית מהמשקל שלי על כדור הארץ. שומת זה כפול 686 ניוטון, זה יוצא בערך 114. כן, אני הוציא את המחשב. כי המוח שליטת עובד לאט היום, אז נבדוק, uh, במיוחד שאני מקליט סרטון, אבל uh, טוב, כן, זה הצעה נכון הפעם, בערך 114 ניוטון. זה מה שהיה חשוב לי להדגיש. משקל זה כוח, הנובע מכוח משיכה על חפץ. המשקל משתנה מכוכב לכת לכוכב לכת אחר. המשקל שלכם אפילו ישתנה אם תעלו לגובה גבוה מאוד באטמוספירה, לדוגמה, כי אתם מתרחקים מעט ממרכז גדור הארץ, אבל יחסית מעט. לכן תהיו מעט רחוקים יותר מכדור הארץ, המשקל שלכם משתנה בכמות בלתי מורגשת. למעשה משום שכדור הארץ אינו כדור מושלם, לא בדיוק כדור, אני אתייחס לזה שלכם יהיה שונה במקומות שונים על כדור הארץ. אם למשל תהיו בקוטב לעומת אקוודור, יהיה לכם משקל שונה. המסה שלכם לא תשתנה, לא משנה לאן תלכו, אין שינוי בתגובה בתוככם. המסה נשארת, המסה אינה משתנה, לא משנה איפה אנחנו. המסה לא משתנה. אולי תגידו, רגע, כל היחידות האלה של קילוגרמים וניוטונים, זה לא נכון באמריקה, כי שם שמעתי שסופרים אה, בפאונדים, כן, פאונד זה יחידת משקל. אם מישהו אומר שהוא שוקל 160, 160 פאונד, לדוגמה, 160 פאונד, זה 160 פאונד במשקל, הכוונה, כוח המשיכה עליו, הוא 160 פאונד, ואז שואלים, מה המסה שלו? מה המסה? לכן, אם מדברים על השיטה האנגלית, או... שיטת האימперיה. ואני מלמד אתכם עכשיו. אני רוצה ללמד אתכם עכשיו מוסג, מוסג שלא ידועה לרוב האנשים. הייחוד של מסה בשיטה האנגלית. יש אומד הייחודות massa בשיטה אנגלית ניקרת slug. S L U G slug, כן? הייחוד ניקרת slug. מישהו שוקל 160 slug בישל כוח המשיכה, זה 160 파운ד. אז זה ישווה 160 פאונד, צריך לחשב את כל העניין של כוח המשיכה, והמרחק לפני כדור הארץ. אבל בשיטה האנגלית, במקום להשתמש ב-9.8 מטרים, כן, במקום 9.8 מטר לשנייה בריבוע, נקבל 32 רגל לשנייה בריבוע, שזה גם התאוצה ליד שני כדור ארץ, בגלל כוח המשיכה ברגל ושניות למטר ושניות וזה כפול למסה שלנו, כפול למסה שלי, כפול למסה שלי בסלגים. מסה בסלגים. כדי למצוא התשובה נחלק את שני הגפים ב-32 רגל לשניה בריבוע. אבל נעשה זה. נחלק את שני רגל לשניה Okay. אז הנה נשלוף את שלנו, יש לנו כאן 160 פאונד חלקי 32 רגל לשנייה בריבוע, ונקבל בדיוק 5, קיבלנו 5, היחידה במונה היא פאונד, וזה פאונד, וזה מתחלק ברגל לשנייה בריבוע, זה אותו דבר כמו להכפיל בשניות בריבוע ולחלק uh, ברגל, כן? היחידה הזו 5 פאונד כפול 2 בריבוע חלקי רגל זה בדיוק כמו לכן אם מישהו שוקל 160 פאונד, המסה שלו هي המסה שלו נרשום כאן, תהיה שווה ל-5 סלאגס. אז אם המסה שלי 70 קילוגרם, המשקל שלי 686 ניוטון, אני מקווה שזה ברור עכשיו.